Всі села, які тільки в нас є в кожне село, локальні, е, багато сіл, вони теж те саме. Пели привозять. Місцевий житель Віталій Муляр волонтерить разом із дружиною. Теж допомагаємо загружати автомобіль, розгружати. Що є вдома, все приносили. Жінка допомагала теж, то сітки плела. Двадцять п'ять п'ять п'ять п'ять Більше гордини садив цьогоріч, щоб допомагати фронту та вимушеним переселенцям Василь Сафроняк. Раз дві тижні мішок картофель, тушонки, яблук передаю. Ну, все, що вони нічого від не відказують. Надія Березюк каже, волонтерський центр працює щодня. Волонтерити будуть до перемоги України над ворогом. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному. Хмельниччина.